كان بيتنا عزراء وقام منه أملعونا وركبنا في السياسة هم نبطلل واجينا و... و... على البيت و... و... وكان والألعاب وال... كان عشرة كانوا ألعابة ألعابي عشرة وكان بح... بح... بح... بحمى يجي عنا ويداد وصهاي نلعب نلعب كلهم كلهم والله عايشين البلد بس طالعونا من هالشام بس ما خلونا نضل بهالبيت عداو كان بيتنا ازرق وحلو وكان في موقع وكله وكلو وكان في كله وعي انتو والله انا كنت ولات اه اه بوشه بططه تبع البونت وقاله وكنا بالباص تلون يا إيه. هذول الاطفال كان حكى بينكم هيك راسك هيك اسماءنا لا يا اولادي كان امه هيك هيك عم دن انا هيك صار يعملها ونحن احنا غوطه بس والله وكانوا هيك صاروا ينزلوا طيران طيران، هي طيارتنا كنا بالحقلة ندوش الحيط، وكان جاجات، وجاجات وكان وكان في كلاب، وكنا <hesitation> كنت مني يا زيد ترجع على بلادك؟ برجع يعني بس الله يستر، بس أنا مشتاقة للغوطة. رجعيني يا ندوس على هذه دوسي ما يلا خيو حزب شعباني